Elxan bəy, Ermənistanda baş verən istimai-siyasi proseslərin Cənubi Qafqazda, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan-Darlı Qarabağ münaqişəsinin əlliyyə olma hansı təsirlər ola bilər? Ermənistanda faktik xaosdur, yəni, şok, belə deyək, meydan hərəkatı formalaşdır və meydanda formalaşan Paşinyan, Nikol Paşinyan hazır olmalıdır. Bu, demək ki, hələ, uzun müddət Ermənisində xas olacaq. Çünki meydandan hakimiyyətə gələnlər, ilə o yollarda onlara təsliq olunacaq. Və əvvəl də seçki necə keçiriləcək, koalisyon hökumət necə formalışır, bunlar illər uzun Ermənisində çox münaqişəri bir vəziyyət yaranacaq. Bəs, bu Qarabağ münaqişəsini həllər necə təsir edə bilək? Düşünürəm ki, artıq 20 ildən sonra nəhayət ki, Ermənistanda hakimiyyətə, Ermənistanda doğulan siyasət çıkar. Və müəyyən qədər o da alınamalıdır ki, Azərbaycan və Türkiyə rə düşmənciliyi bütün regional layihərdən təcid olunmaq, Ermənistanın uçurulmaq var. Elə sağqqisindən də ona görə devrildi ki, sosial iqtiyadı bəziyyət ağırlaşmış. O, niyə ağırlaşmışdı? Çünki iki əsas başqacaq qonşusuyla düşmənciyi mövqin edilmiş düşünürəm bunun Qarabağ münaqişəsindən də birbaşa təsiri olmasa da ancaq hər halda başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan təzyiqi davam etdirəcək. Düz bu o deməkdir ki, biz dərhal müharibəyə başlayacağıq. Amma bu təzyiq davam etdikcə Ermənistan inşaf göstərmir. Bütün hallarda Qarabağ münaqişəsi bağlı Azərbaycan hər hansı bir addım atarsa, Ermənistan bizə qarşı hər hansı bir siyasət yürüdə bilmir. Buna görə bu il olmasa da yaxın illərdə Azərbaycan əgər Ermənistanın yeni hakimədə siyasətdə dəyişməsə, hərbi təzyiqə davam edəcək Ermənistanın qarşısında. Elxan və Avropa Şurası Parlament Asambleyası Azərbaycanda adı keçən korruksiya hesabatı yayıbdır. Bu təşkilatda ki, Azərbaycanın nümayəndəsi Səmiyyət Seydov bildirib ki, Azərbaycana, daha doğrusu, bizə belə bir Avropa Şurası lazım deyil. Poseslərin bu şkildə inkişafı Azərbaycanı nə bədə edirdi? Mən demirəm ki, Avropa Şurasının hər qəbul etdiyi qətnamı həqiqətdə doğrudur. Amma Azərbaycanın adı mənfiv mənada hallandı. Biz özümüz araşdırmalıyıq ki, nə baş verib, kimlər bu işin iç Ola bilək ki, iddiamların bir çoxu heç doğru deyil, amma araşdırmaq lazımdır. Amma mən Səməd Seydonu o fikrinə də razı deyirəm, deyir ki, aşma mənə lazımdır. Sənə lazım olmaya bilərəm, Azərbaycana lazımdır. Gəlin bir anlığa fikirləşir ki, biz Avropa Şurasını tərk etdik. Onda orada Ermənistan qalacaq və Azərbaycanın olmadığı müstəvidə Azərbaycan əleyhinə təbliğat apacaq. Bu da Qarabağ münaqşasının var olduğu zamanda bizim əleyhimizə işləyəcəkdir. Əgər Səmət Çeydov deyərsə bu mənə lazımdır, onda istifadə versin, o bir başqası Azərbaycana Avropa Şurasında təmsil etsin. Çıxınə, eyxəmət. Mənə təşəffir edirəm. Sağ